ما دليلكم في جمع المريض صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ في عدة حديث منها حديث ابن من عباس جمع عليه الصلاة في المدينة بين خوف ولا غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا سفر هذا دل على أن السفر والمطر والخوف يجمع لأجله فالمرض من باب أولى كذلك حديث حنبل بن جحش. كتبتها في السنه ان ان لها في الجمع وكانت مصابه باستحاضه شديده فامرها بالجمع وقال انه خير الامرين قال العلماء اذا كانت الاستحاضه تسوق الجمع لانها متعبه ونوع من المرض فاذا الامراض الاخرى التي يشق معها الصلاه كالحمى ونحوها فاذا جمع فلا باس.